كل يوم من يقابلنا بثوب ما يخدرنا كلامه مع من خدره اللي قنا اللعب نجح ترجمة I'm واللي قفي قعد الوذري تودله